Ναι ναι, ok, ναι na na Λέει, λέει, λέει, Na na na got αν δεν ξέρω με κατάσταση λά, με άφησε μόνο μου Δεν γράφω ψευτική αλητία, μα ό,τι έχω ζήσει βλάκα να το κατήσει, ό,τι λέει μπάς χειράμιση Είναι και κάτι που πουτανέσεις, που δεν το πιάνουνε ναι. Όνει άδε ίστη νύκτος, κάπου μου το χάσανε Αυτό δεν είμαι ο πιο λυγός, μα της Δεν θέλω να κάνω κουμμάτα για να ζήσω Ούτε σε μπάτσος να σα εξηγήσω Θέλω να βγω έξω, να τα χαμίσω. Δεν ξέρω τι και πως μα θα νικήσω το γράφω, ενώ καπνίζω Έχω μαύρα πνευμονιά και το γνωρίζω που να ακούγει και τα υπόλοιπα στους να νομίζουν έχω κουλντέ και παίζω, ενώ οι άλλοι ψωνίζουν δεν μιλάνε για αγάπες, δεν ξέρουν τα μόνιμα θα έρθει ο αγεός, όλοι θα γίνουμε κόλληφα έχει θέμα μαζί μου, αυτό το λέω κόλλημα προσπαθώ να ζω, για τα αυτονόητα αυτό βγαίνει από την ψύχη δεν είμαι λιοντάρι, μα θα βγάλω κάποιη. ο αδεφός μου πίνει και πύχη. Άσε το beat να εγκράγει.